Rare Bogdan, atac devastator la adresa lui Dragnea, fericianului Toader. După decizia luată de Iohannis, România este într-un rezboi. Rare Bogdan a salutat decizia lui Claus Iohannis, după ce președintele a respins propunerea ministrului justiției, Tudorel Toader de revocare din funcția de subliniere F. Aldna a Laurei codruca -Covessi. Nu voi da curs solicitrii ministrului justiciei de revocare a procurorului general Aldna, Laura codruca a declarat Claus Iohannis. Ministrul justiciei, Tudorel Toader, a anuncat, luni. Ceva va Curtea Constituțională cu privire la refuzul presubliniere dintelui Claus Iohannis de revocare din funcția procurorului subliniere FDNA, Laura Codruca Covesit. Absolut normal, Tudorel Poader este un om care se dovedeste un slugoi penibil. Dânsul nu dore subliniere, te nimic altceva decât un mandat de presubliniere din la Curtea Constituțională. Presubliniere dintele Iohannis a făcut ce era normal să fac, nu putea să dea satisfacție celor care vor să întoarcă România cu susul în jos. Am văzut declarația lui Dragnea ce nu se gânesc la suspendare. Gestul presubliniere lui e normal, încearc să subliniere i cincara pe linia de plutire. Economic, situația devine dezastruoasă, ne îndreptme spre 5 lei pe un euro. Iohannis a devenit un punct de stabilitate într-o carce patinează serios. Dragnea nu un mitim pentru familia tradițional. Trebuie să fii complet imbecil, Dragnea sublinierei terciicea nu au indecent ca să vin cu astfel de propunere. Altfel, nu înseamnă ce doamna covesii nu trebuie să, sublinierei fac ordine în ograd. A început concurența între cei doi, Tericianu i Dragnea sunt în concurent direct, vor intra într-un conflict gen contă, Antonescu. Mi în pas și Iohannis dovede subliniere te hotare sublinierei nu cedează în faca impostorilor. Ne ultim cu jung la tirana sau la sofia, îmi pare reu. România este într-un război între cei care au furat o 28 de ani subliniere i cei care încearc să o țin pe linia de plutire, a spus Rare subliniere Bogdan la Realitatea TV. -ului.